Шановні депутати, я маю декількості дівчатку пояснити. Я знаю депутатів, які вже сьогодні не присутні в залі, бувшому, які побагато разів обиралися депутатам. Сергій Васильович Заворотник, начальник АТІЗ НАТО багато років очолював комісію тоді. Він давав інтерв'ю по телебаченню, це років 6 назад. І казав, хап і так так. Юзик спрашивает э, журналіст, э, почему так порядка 40 млн. тогда было? -то, я не знаю, Як то так получилось, то вот я не знаю. Я Сергею Васильевичу добре знаю, я його 2 в месяц закрыту Сергію. А так, это так, вы не знаете? Вы голова э, бюджетной комиссии, да? Потребовалось це это і и не было бы это опорно. Я хочу наголосить, что... Шановные депутаты и межский глава, мы своими голосами персональна відповідальність територіальної громади, ніхто не інший. Тому що, якщо підприємство недостатньо термін, ми повинні компенсувати це і не робити його боржником. Якщо там є якась несправедливість, кажучи народною мовою, то ми повинні порушити в свою чергу певну справу, звертатись, здійснювати певні дії, якщо на їх немає реагування, то звертатись точно так, як до нас звернули судовий попис. Тому тут, сьогодні, у нас буде місяць попереду ще набалататись і на розглядатись. А сьогодні у мене пропозиція чітко визначитись в спосіб голосування. Побачимо, хто, як, наскільки цей процес розуміє. Тому що, хто не був дотичний до цієї проблеми в минулому року, як і ще тут декілька депутатів, так, які де ставлять. Де а чому попередні роки не офікувалися, тому що борт наростав, розставте? А чому не було упереджувальних засобів? А я вам скажу, шановні, у нас по Витрачання ресурсу на сьогодні зафіксованого ТВТТ, щорічне втрачання на основі втрат води 18 мільйонів обраховане. Якби у нас прилади обліку не були зупинені, якби вони були зупинені в четвертому в кінці, в п'ятому році, так? і до них були додані прилади обліку теплової енергії, і це було б належно зроблено, бо діло, тоді вже постанова Кабінету міністра від 95-го року то ми цих втрат не мали і мали б ресурс Тому що всі ці міжторістні стосунки, вони вбачають певну рентабельність роботи. На основі цієї рентабельності роботи мільйон БУД і дає завдання КВТХ розробляти інвестиційну програму на основі амортизації. Вони не можуть розробити відповідну програму. Була ревізія МТРІ, на цю тему зробила суттєвне зауваження. Тому це дуже складний процес, він має багато складов. Я раджу не просто так голосливно, висказати це може любий депутат, але нам місяць до кінця лютого потрібно буде дуже чильно попрацювати стосовно цього питання, аби ми зняли всі напряжні ситуації, зробили міханізм покрокового розрахунку з однієї сторони, за попередні борги до початку цього року, а з початку цього року у нас вже діють програми і механізми, які будуть мінімізувати наші втрати по тепловій енергії, по втратам води. І це буде відповідати основному заданню Кабінету Міністрів, яке гласить енергоефективність. От тут буде лежати корінь цих проблем – енергоефективність. Видасть це? Шановні депутати, депутати. Не внукайте, це я, я, депутату, хочу сказати, нове керування, наше спільне, як інструменти ми подаруємо програм, певні програми, разом з залами визначалось, вони вам в лютому, я тут оповію, скільки вони вже сьогодні заощаджують, завдяки тому, що впроваджують нові методи прийоми інструментів. І ще раз хочу сказати, і я не повинен тут чути про якийсь патріархат, то такі інші. у нас це не на порядку тема. Вони ну, витримують кошти. Взагалі. А... Від кого? Вся, хто, що... Вся, хто, що... Вся, хто там вимагає? Послухайте, якщо буде рестатувати. Вони Послухайте, якщо буде реструктуризація, ви попрацюєте в комісії і внесете свою лєкту. А якщо буде прийнята ця реструктуризація, 1.2 млн 200-1 300, 000, ми будемо реструктуризувати той борт наших попередників. А програми ми будемо робити так, щоб хто після нас прийде, не мав таку головну білю. Тому і А, і Б уважно вивчайте. Воно все там положене. Будь ласка, депутат, директор.